світ буде визначатися. якщо ти хочеш миру, допомагай Україні. От в такому сенсі, да, думаю, що варто очікувати нам збільшення кількості зброї. Ну як скоро воно відбудеться? Ну подивимось. Я все ж таки сподіваюся, що Сполучені Штати з 1 жовтня начнут оголошувати такі пакети постачання Озброєння, про яке ми з вами говоримо вже півроку, це йдеться про Атакамсину сам перед, правильно? Це йде е, армова, може йти де, про те, що про, про що писав генерал Залужний в своїй статті: про бригадні комплекти. Е, що це означає? Це означає, що, допустимо, є бригада, мотопіхотна бригада, uh -huh. вона ж має певний комплект техніки озброєння. Так, от, е, скоріш за все постачання буде саме в цих бригадних комплектах. Комплект техніки озброєння на бригаду. От у нас бригада навчилася в Великобританії, да? приїхали сюди, військовослужбовці, і прийшла техніка. Вони, е, опанували сіли на цю техніку, вони вже підготовлені, вони знають, як її використовувати, Они сіли на цю техніку, поїхали, е, поїхали виконувати бойове завдання. До речі, так відбулося в Харківській області. Ми підготували резерв е, за кордоном, Посадили їх на сучасну техніку, яку вони там вивчали, і вони виконали завдання стосовно звільнення Харківської області. Не нетипове, не типове, не шаблонне, що й призвело для, до такого успіху. Тепер ми очікуємо, скільки я сказав залужної в статті, 10-20 бригадних комплектів, які можуть вирішити питання звільненої території і, саме головне, нанесення військового поразки Російської Федерації на полі бою. Путін, знову, власне, як ви казали, вже погрожує ядерною зброєю чи боятися нам ядерних ударів? Ну, не можна сказати, що не боятися, а як кажуть, якщо у людини пропадає страх, то ця людина довго не проживе. Боятися треба, тому що ми не можемо гарантувати, що така вірогідність такої вірогідності немає. Чи не можемо сказати, що такої не Вірогідність така існує, але на сьогоднішній день вона оцінюється як дуже низька. Mm -hmm. Якщо застосовувати великої потужності, тоді світова війна з непередбачуваним цим е самим е е е ітогом. От. А якщо засовати тактичну зброю, то це просто накликати на себе ще черговий гнів від західних країн. До речі, захід на сьогоднішній день настільки на наляканий і розуміє цю ядерну загрозу, що я не виключаю, і до речі, про це говорив ще й Борис Джонсон і от Байден зараз говорить. Вони залишають за собою право нанесення превентивного удару. Звичайною зброєю по о, засобах доставки ядерної зброї. Uh -huh. справа, от справа у тому, що ядерна зброя знаходиться е, в певних місцях зберігання. І відповідно до договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який, на жаль, сьогодні вже не діє, но е, Захід повністю знає всі місця зберігання ядерної зброї в Російській Федерації. Так же, як і Росія знає місця зберігання ядерної зброї в західних країнах, які підписали і є підписантами цього, були, точніше, підписантами цього договору. І сьогодні за допомогою будь-якої розвідки, там, починаючи з агентурної, закінчуючи супутниковою, всі, всі відстежують і просто так перевести ядерний боєзаряд, ну, повірте, це, це неможливо. От. І сьогодні світ буде визначатися: якщо ти хочеш миру, допомагає Україні. От в такому сенсі, да, думаю, що варто очікувати нам е е збільшення кількості зброї. Ну, як скоро воно відбудеться, ну, подивимось. Е я все ж таки сподіваюся, що Сполучені Штати з 1 року начнуті оголошувати такі пакети е постачання оз озброєння, про які ми з вами говоримо вже півроку. Це йдеться про Атакам Синусемперед, правильно?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 Боятися треба, тому що ми не можемо гарантувати, що такої вірогідності немає, чи не можемо сказати, що такої немає. Вірогідність така існує. Але на сьогоднішній день вона оцінюється як дуже низька. <смітньої> Якщо застосовувати великої потужності, тоді світова війна з непередбачувальним е е е е е ітогом. От.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 Завдання стосовно звільнення Харківської області. Не нетипове, не типове, не шаблонне, що й призвело для, до такого успіху. Тепер ми очікуємо, скільки я сказав заложеної в статті, 10-20 бригадних комплектів, які можуть вирішити питання звільненої території і, саме головне, нанесення військової поразки Російської Федерації на полі бою.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 звичайною зброєю по засобах доставки ядерної зброї. Пане президенте Зеленський, вітаємо. Ми майже як в Осло. Я хотів би відзначити вашу мужність, мужність українського народу. Я хотів би сказати вам і українському народу, що ми стоїмо з вами, ми допомагаємо вам. А тепер я хотів би передати вам слово, пане президенте, для того, щоб ви звернулися до парламенту, прошу вам слово. Дуже дякую. Пане прем'єр-міністре Йонасе. Я дякую за добрі слова про Україну і за ваше лідерство – те, що посилює обидві наші країни. І, звичайно, я дякую за глобально важливий прецедент стійкості, який Норвегія створює. Пані та панове, пане президенте Стортингу, члени парламенту, уряду, пане прем'єр-міністр народу Норвегії. Вдячний усім вам за принципову та незмінну підтримку за тисячі врятованих життів українців, за те, що стало можливим завдяки норвезькій допомозі нашому захисту. І вперше я звертався до парламенту Норвегії та до усіх норвезьців на 35-й день цієї війни. Сьогодні вже 358-й день війни. І головне, що відрізняє березень минулого року і лютий цього року – це впевненість. Впевненість, що вільний світ не зрадить цінностям свободи. Впевненість, що Україна не залишиться наодинці з таким ворогом. Впевненість, що Європа не віддасть ворогу жодної своєї скелі, бо кожна частина нашої Європи робить усіх нас сильнішими. Норвезький внесок у таку впевненість дійсно історичний. Ви допомагаєте нам засобами протиповітряної оборони, і це захищає наші міста від російського терору. Ви допомагаєте нам з протитанковою зброєю і артилерією, і це рятує українців від експансії російських катівень і знущань на нашу землю. Ви допомагаєте нам з відновленням енергетики після ракетних ударів, та влучання іранських ударних дронів, і це повертає людям нормальність життя. А зараз ви створюєте прецедент довготривалої фінансової підтримки держави. Держави, що захищає свою незалежність і право кожного народу жити згідно із загальновизнаними міжнародними нормами. Чому такий прецедент важливий? Бо це не лише дає відчуття, що у тебе є завтра, але дає відчуття, що завтра поруч із тобою так само, як і сьогодні, буде надійний партнер. Партнер, який так само, як і ти, цінує життя і людей. Партнер, який так само, як і ти, розуміє значення соціальної стабільності. Партнер, який так само, як і ти, прагне, щоб держави межували не з агресорами, а з добрими сусідами. <кійнці> Українці і норвежці – саме такі партнери. Спільні у цінностях, а тому спільні у захисті. Спільні у захисті, а отже спільні у майбутній перемозі. І це буде надійною основою безпеки усіх в світі, якщо ваш погляд на стійкість стане, стане орієнтиром і для інших захисників свободи. Пані та програма підтримки, яку Норвегія затверджує для нашої держави і якою створює прецедент, гарантованостійкої підтримки боротьби за свободу, розрахована на 5 років. Жодна людина на землі Сьогодні не скаже, а що саме станеться за цей час. П'ять років. Але всі ми точно розуміємо, чого не станеться. Росія не здолає нашу з вами єдність усіх, хто цінує свободу. Кремль не зробить залякування і терор новою нормою для Європи. Держава-терорист не переконає нікого, що вбивати і грабувати краще, ніж жити – за законом і співпрацювати. І російський прапор не вкоріниться на окупованій території України. Це так само точно, як ваші насмуси захищають наше небо. Я особливо дякую вам за них. Бо щодня і щоночі нам потрібно ППО. Це питання життя для України. От лише один приклад цієї ночі відбувся черговий російський ракетний удар. 36 ракет. І знову по людях, знову жертви. Але все ж половину ракет вдалося збити. І ми з вами робимо все, щоб 100% російського терору завершувалося невдачі. Ми пройшли колосальний шлях від моменту мого першого звернення до стортингу. І ми ще маємо попрацювати для перемоги. Це очевидно. Ми ще маємо багато чого зробити на полі бою в Україні. І ми ще маємо берегти, берегти нашу з вами пильність, щоб не втратити єдність світу і постійно зміцнювати стійкість наших партнерів. Але у нас вже є впевненість, що наприкінці шляху, який би колосальним він не був, ми залишимось вільними. Точно здобудемо мир і збережемо повагу до себе самих і один до одного. Бо ми з вами не зраджуємо собі, і це найголовніше. Ми з вами діємо системно і довготривало, а це найефективніше. Дякую, Норвегія. Ще раз дякую вам, Йонасе, пане прем'єр-міністре. Дякую всім присутнім за таку підтримку. Слава Україні! Дякую, пане президенте. Дякую, Володимире, за звернення до парламенту, як ви казали, ви зверталися у березні, і ви звертаєтесь у лютому, ми продовжуємо вас підтримувати, ми чудово розуміємо, що вам треба повертатися до ваших обов'язків, які ви виконуєте з такою величезною мужністю, і ми будемо продовжувати вас підтримувати. Тож дуже дякую, пане президенте, ми з нетерпінням чекаємо на нагоду зустрітися з вами знову. Дякуємо to see you and to hear you. Thank you for your support. Thank you. All the best.